لتكاير احتى مالكا في مدح العريب برد القوافي في فرح فايس كل الناس من حالة عنونه العليم اللي اليام منك خد ما يشاف من صغر سنة وهو يقدم على العز ينول أيه حمد الفطه في دار الشمري والنعم وافي في فرح من هو على ننتات تتربح يتونه